Suomalaisista joka toinen näkee painajaisia vähintään kerran kuussa. Naiset näkevät niitä useammin kuin miehet. Mutta miksi me ylipäätään näemme painajaisia? Unitutkija Nils Sandman, onko niistä meille jotain hyötyä? Riippuu keneltä tutkijalta kysyy. Joidenkin tutkijoiden mukaan unien ja painajaisten tarkoitus on simuloida todellisia vaarallisia tilanteita, jolloin me voimme reagoida niihin paremmin hereillä. Toisten tutkijoiden mukaan paineiset käsittelevät vaikeita tunteita, kuten pelkoa tai surua, ja niillä on psykologista merkitystä. Mutta kolmansien tutkijoiden mukaan paineisista eikä unista ylipäätään ole mitään hyötyä. Turun yliopistolla unta on tutkittu monitieteisesti jo yli 50 vuotta. Täällä unilaboratoriossa tutkitaan muun mm. muassa unen laatua ja etsitään parannuskeinoja unettomuuteen ja uniapneoon. Mutta onko tieteestä apua painajaisia? Tutkimuksissa paineisten on havaittu oleva yhteydessä stressiin ja muihin uniongelmiin. Jos paineisten syynä on stressi, esimerkiksi liikunta, joka vähentää stressiä, voi vähentää myös paineaisia. Jos painajaiset liittyvät muihin uniongelmiin, kuten unettomuuteen, esimerkiksi elektronisten laitteiden käytön vähentäminen yöllä tai illalla voi vähentää myös painajaisia. Mutta painejaiset voivat olla myös ongelma sinällään ja jos painejaiset haittaavat elämän laatua, niihin kannattaa hakea apua.